خاتم النبی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پناہ طلاق کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے کلمات یہ ہیں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 حدیث نمبر 3371 صحیح بخاری